På många ställen i din Canvas-kurs kommer du att hitta en knapp för att växla till studentens vy. Och det är en jättebra vana att använda den för att kontrollera så att din kurs verkligen ser ut precis så som det är meningen att den ska se ut. Och Det som händer när du klickar på studentens vy det är alltså att du ser kursen precis så som en student skulle se den. och Då kan du genast kontrollera så att allt är som det ska och om du vill så kan du gå vidare och klicka på olika saker i kursen. Men jag upptäckte faktiskt redan nu ett fel på min startsida och för att åtgärda det så lämnar jag studentens vy med knappen här nere för jag behöver vara lärare för att fixa det. Och här har jag felet. Jag såg att min kursintroduktion försvann och det berodde på att jag hade glömt att publicera den. Så jag klickar för den så kommer den att fungera ifall jag nu testar studentens vy igen. Det är också en väldigt bra vana att kontrollera så att dina inlämningsuppgifter verkligen fungerar för studenterna. Och du kan antingen växla till studentens vy på startsidan och navigera till uppgiften eller direkt på en uppgift välja studentens vy. Och när du är inne på inlämningsuppgiften i studentens vy så kan du testa så att den fungerar och ladda upp filer till om det är det dina studenter ska göra. Och testa vad som händer när du skickar in en fil. Om du vill radera den testinlämning du har gjort så klickar du på knappen återställ student. Eller också kan du välja att lämna studentens vy för att även testa hur det ser ut som lärare när du bedömer den här testinlämningen.